Священники Православної церкви України відправили панахиду за воїнами, які загинули під час війни в Афганістані. Також їх вшанували хвилиною мовчання. Після цього до пам'ятника воїнам-афганцям поклали квіти. Одна з тих, хто прийшов на захід – тернополянка Валентина Грабець. Жінка розповідає, продовж двох років служила у військовому госпіталі під час війни в Афганістані. «Збираємося в цей день, це наш свято, ми дуже радіємо, що ми разом. Ну, помаленьку хлопці у нас відходять в інші сіта. Бо травми, бо моральні, бо раніння дуже такі, що вони дають наслідки. Анатолій Аксентович понад два роки служив в Афганістані. Чоловік був навідником ракетної системи «Град». Вже, як будемо казати, під кінець служби духи зробили сильний масований обстріл у нас. Це було вночі десь першій годині. О, і Реактивний снаряд звернувся біля мене десь в районі чотирьох метрів. Якби не бойова машина, то може б сьогодні я з вами не розмовляв. Учаснику бойових дій в Афганістані Олександру Бородаєву 62 роки. Чоловік офіцер запасу. Каже, коли почалася російсько-українська війна, потрапив до першої хвилі мобілізації. Під час обох воєн чоловік служив в артилерії. Коли потрапив на передову на сході України, йому було 55 років. Можливо, вже в мене не ті сили були, але потрібно було передати свій досвід, так як я, якого на даний момент я бачив, не вистачало нашій армії. Ви знаєте, і тоді було дуже ця допомога була корисна. Навіть навіть офіцери з штабів просили поради. І цей досвід кажу, в той час був понадоб, понадобився нашим офіцерам і солдатам. На сьогодні в області є майже 1800 учасників Афганської війни. Із них 93 брали участь в російсько-українській війні, каже заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Деякі з пораненням повернулися додому живими, нормально, п'ять продовжують Ще службу Збройних сил України, а двоє, на жаль, вже не з нами. Сталося так, що наслідки війни і вони померли. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.